Des del seu origen, l'ésser humà ha tingut la necessitat de comunicar-se. La distància va provocar que s'inventessin diferents vies per transmetre missatges, com ara les cartes, el telèfon o el fax. El 1995 arribava internet a les nostres cases i aquest fet va revolucionar el nostre món tal com el coneixíem. Però no va ser fins al 2003 que van aparèixer els web 2.0, fent-nos partícips com a protagonistes principals del nostre nou entorn digital. Des de llavors fins ara hi ha hagut moltes xarxes socials, algunes no han sobreviscut i d'altres s'han fet tan populars que ja no podem concebre la nostra vida sense elles. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre d'altres, formen part de la nostra comunicació habitual. WhatsApp ha desplaçat les trucades telefòniques a un segon pla. Ja són moltes les persones que feliciten, busquen feina o s'enamoren a través de les xarxes socials. Però, com usem les xarxes socials segons la generació a la que pertanyem? L'escenari del segle XX i XXI ha estat configurat per diferents generacions, algunes passant desapercebudes i d'altres convertint-se en model de societat i d'estudi. Anem a conèixer les principals virtuts de les quatre generacions més importants des de l'aparició de les noves tecnologies. Sí, algunas redes más que otras lo uso con frecuencia. Sí, claro. Sí, claro. No, yo le no voy a hablar. Utilizo el, el correo electrónico, sobre todo, sobre todo el WhatsApp y en algunos momentos el Facebook. El Facebook utilitzo i també compro me per internet. Les que més utilitzo són WhatsApp, Facebook, Instagram, que entro moltes vegades al dia, excepte quan no tinc dades, que és un follon. YouTube, Facebook, Google, no m'he bé. Tu ve el Facebook cada dia. No soy especialmente cuidadoso en mi porque desconozco el peligro que todo ella pueda conllevar. Sí, molt. Només tinc les meves íntimes amistats, sí, prou. Ah, sí, tinc tots els perfils privats, perquè només els meus contactes poden veure el que faig i deixo de fer. Així que no la tinc agregada només pot veure la meva foto de perfil. Per què? Tinc la poeta. És el meu Facebook o no és el teu? No, sempre me relaciono con gente muy conocida i con amigos personals de toda la vida. Relacions íntimes no, perquè tinc parella, que no m'importaria si no tinguis parella, i d'amistats he trobat moltes de quan anava a col·le, quan era petita, quan era més jove... Doncs sí, la veritat és que les dues coses és molt fàcil conèixer gent per internet, però és molt més arriscat perquè no saps mai el que et pots trobar. Tio, què diu, em faré això? Què diu? Hi una vantaja clara que és la i sobretot en qualsevol lloc i moment. I la desventaja és es que vivim plegats al mòbil. Les avantatges que tens, que al moment pots connectar amb amics, amb els fills que estan fora, i desvantatges que les rodes no molt fredes. Aviam, el bo no que permet mantenir contacte molt ràpid i eficaç amb la gent que tu vols, però s'ha deixat tots els teus drets de manera que poden fer el que vulguin amb el que tu penges. He après a Minecraft, he après a publicar fotos, he après a cantar Les formes de comunicar-nos estan canviant i les xarxes socials tenen un paper protagonista. Una part important dels Baby Boomers s'ha esforçat de manera significativa per tal de no quedar-se enrere en tot aquest procés innovador. Sempre han estat lluitadors i constants i en aquesta situació també han aconseguit sortir reforçats. La generació X va viure a l'arribada d'internet i s'ha adaptat fàcilment a la transformació comunicativa, tot i que enyoran moltes vegades l'essència de les coses senzilles amb les que van créixer. Els millennials s'acomoden fàcilment al ritme canviant de les coses i majoritàriament no conceben la vida sense tecnologia, viuen connectats de manera ininterrompuda. I els endius digitals de la generació Z no entenen el món sense l'entorn virtual i creuen que les cartes d'amor s'enviaven en un passat molt lluny. Cada generació és diferent, però en definitiva, tots estem connectats, no creieu?